Arazoen konponbidea izeneko ikastaroa antolatu du Nafarroako unibertsitate publikoak arazo digital baten aurrean zer teknologia edo baliabide erabili behar duzun ikasdezazu. Gainera, teknologia sormenes erabiltzeko tresnak ezagutuko dituzu eta online baliabideak non bilatu esanen dizute falta zaizkizun gaitasun digitalak eskuratzeko. Informa zaitezu navarra.eus webgunean.